السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، اليوم نرحب بمتابعينا متابعي صفحه اخبار التوظيف ومكاتب التشغيل وكذلك متابعينا على قناه اليوتيوب باقي تواصل وسائل التواصل الاجتماعي حبيت نتكلم على شروحات بسيطه فقط حول آه، العرض الاخير ل وكالة تشغيل ورقلة الخاص بشركة شلونبيرجي إيش هذه الشركة اللي حقيقة شركة جيدة ونتمنى للجميع إن شاء الله يتحصلوا على منصب عمل بالنسبة لتخصص المطلوبة العرض جاء في حوالي الله أعلم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس رسائل عرض أرسلت إلى وكالة تشغيل ورقلة ومن ثم قامت وكاله تشغيل قامت بتوزيعها على بتوزيعها <تصفيق> على وكالات المحليه آآ العرض آآ وضع في صفحه تشغيل ل <تصفيق> حاسم مسعود ربما البعض شافوا ما وش فاهم يعني بالضبط المناصب مثلا كما تسميه المنصب هناكين سمينا تقريبا أسماء متشابهة وغير واضحة Field Engineer Trainee Field Engineer Trainee 8 مناصب 9 مناصب 21 منصب 5 مناصب 1 منصب Senior Vibrator Specialist uh, راح نتكلم بايجاز ان شاء الله على كل منصب على حدة هذا رقم العرض رقم العرض هنا 267 روح للعرض رقم 267 هذا مطلوب ثمانية. فيلد أنجيل تريني، التخصصات المطلوبة حسب العرض ماستر جيني ميكانيك ولا فراج جيني الكتريك بروسيس انجينيرينج بروديكسيون، ثمانية مناصب، لكل منصب على ما أظن راح يبعثوا خمسة إلى عشرة إلى ثلاث على حسب الوكالة أو حسب العرض، رسالة العرض هنا لم أجد المكان اللي يحدد عدد المترشحين لكل منصب ربما ترك هذا للوكالة. كذلك العرض الثاني فيلد انجينير تريني تسعة مناصب العرض رقم ميتين وخمسة وستين، العرض ميتين وخمسة وستين يتحدث على تسعة مناصب و بالنسبة للمتخصصات المطلوبة هي ليسونس اونجيني ميكانيك فوراج جيني الكتريك جيولوجي بروديكسيون وجيوفيزيك تسعة مناصب كذلك العرض واحد وعشرين منصب هذا. رقم العرض ميتين وواحد و لأن <hesitation> عشرين منصب هنا، عندي هنا في رسالة العرض، موجود هنا، نعم، هذا فيل انجيني تريني، منتونس انجينير تريني، هذا ماستر انجيني ميكانيك، المتخصص المطلوب، فوراج. وجيني إلكتريك وجيولوجيك و جيوفيزيك، واحد عشرين منصب، آآ كذلك آآ هذا رقم الرابع. في الأنجيل سبيسياليس الأسماء متشابهة ولكن راح نفصلو فيهم، الخامس هذا اللي فيه خمس مناصب، ربع <hesitation> الرابع عفوا، اللي فيه خمس مناصب، العرض رقم ميتين وواحد آه وستين، <hesitation> ميتين وواحد وستين هاو هنا الترقيم تجدونها في الوكالة، وهو الرقم اللي <hesitation> كيما رقم لاكيزي اللي هوما راح يكون نفسه مطابق لعدم الشركة. مئتين uh, وستين عفوا خمس مناصب مئتين uh, وستين نروح 260 وستين هنا خمس مناصب لسانس انجيني ميكانيك فراج جيني الكتريك برودكسيون فقط كذلك في العرض الاخير هذا سينيور فيبراتور سبيشاليست يوجد منصب واحد تكنيسيان لهذا التخصص عبطية لوكالة ورقلا اللي عنده تكنيسيان في مجال <تصفيق> نعم هذا تخصص تكنيسيان فيبرو بروديكسيون بايزيك جيوفيزيك احد تخصصات تكوين وهي تخصصات نادرة بعض الشيء وطلب مطلوب منصب واحد أه العرض موزع على وكالة ورقلا تقريبا اه اه انا حسب الاماكن الع... الع... مجموعة 44 منصب كذلك أه المرة هذه نلفت انا أه تخصص جيولوجي يعني مطلوب هذه فرصة للجميع ان شاء الله بالتوفيق لا تنسوا مشاركة الفيديو للاعلام فقط وربما هناك من لم يعلم بالعرض وشكرا